Το κακό μάτι πλανάρο, πάνω στο χάρτη. Μόνιμο σε ημυπογείο οργανώνουμε πάρτε. Uh, Φωνή δεν πηγαίνει, κλασικά δεν είναι κάτι. Σε άγνωστα μέρη, δε δεμένα στο κατάρτι. Uh -huh. Σχεδόν λύψα, uh -huh. ερωτήματα και ένα. Μπορείτε αλλού στου κέντρου και κλουβε και ανακριτικά. Τι uh -huh. μοναξιά γωνικά, κολαλά, δέκα τετραγωνικά. Κολλάλά δέκα πα και βγάλουμε μαζί την άγνοια. Σφυρίζουνε για κάθε λήξη, δίχω τύψε. Μα έχω σε επαναλήψη, τραβάω και άλλη Ό,τι φορτώνεται, μορφή θα αποκτήσει. Και θα σκάσει, Υπόχειο στο θρόνο σα να γκρεμίσει. Σε αντοχές μονάχα βρίσκουμε ζωή Καμιά πνοή και αποστροφή από τη μοντερνα φυλακή Καουποϊδέ του κέντρου Τα ζητάνε αφορμή Ενώ hey, σε κάδους πληρήξουμε hey, hey, hey, τη στόλμη Είμαι μανουργιασμένος Σ' ένα στενό στο 20 έτσι, κρυφτεί, Περιμένοντας να δράσει ομάδα θέλτα αυτή η αντιδράση θα βγει Και πάνω κάτω σε ρίφης τρέχει σφέλτα Και Να σου πάλι, μπλεγμένος γάντης Αυτή την μπλεκτάνη Εκδική συζητά με σαν Ινδιάνη Και το μελάνι, έχω στρέψει την κάνει Και στόχο είναι αυτός που βάλθηκε να μας ξεκάνει Και έχω, έχω το ρήφος, αυτοί δεν έχουν ίθος Να σου ταράσειν ήθος, μπουκάλια μες στο πλήθος Απ' τη στολή του μπάτσου να μην έμενε ούτε ήχνος Πως να γλιτώσει απ' τη στενή, ο μια πίεση στο στήθο, πολύ πλοκό ο βρήθο. Καφέ και γάρα, προκαλούν το άγχος ίσω. Ή μάλλον σαν εμύθο, ανάρωτιέμαι μήπω τα σκάβαμε για να είναι έτοιμο του χρονοκύπο. Να δάψουμε εκεί μέσα, κερπάτε μέσα. Με τόσο μίσο που έχουμε, θα μπει το λύκη στην πρέσα. Είναι αρχή ενέδρας, εδώ τα νέα μέτρα. Το βράδυ πάντα κάνουμε πώ παίζουμε εντό έδρα. Ρίχνω πακέτο και ο λιμάνι Ο κόμπρα μπορεί, πως έγραψε τέτοια μπιτιά ρετσογλάνι Χειμώνα μπορεί, να κάτσω να ψάξω να βρω το φωτάνι Με μαύρη στολή, πειρατική σε ένα απειλό ντου μάνι σε ένα στενό στο 26 έχω κρυφτεί Περιμένοντας να δράσει ομάδα θέλτα Από τη δράση αυτή η αντιδράση θα βγει Και πάνω κάτω σε ρήφης τρέχει σφέλτα.